Якщо говорити про темні конячки на храм-прі Канади, то я б сказав, що у нас є декілька пілотів, які особливо можуть вдало виступити. В першу чергу, це Валтері Ботас. Минулого року він чудову кваліфікацію провів дощову в Канаді. І якби був трішки у нього кращий боліт, то боровся б за позицію десь у топ-п'ятірці. Цього року у нього кращий боліт, тож є шанс. По-друге, це Жан Вєрнь, команда Туроросо. Над ним зараз Хмари все більш і більше страшного вигляду, тому що він не демонструє результатів, які мають бути у пілоти, який виступає третій рік в чемпіонаті. І на його позицію вже мітить Карлос Сайнс молодший, що виступає в світовій серії Рено, виграє гонку за гонкою, і всі говорять, що він буде майбутнім напарником Дані квіта. Тож ця гонка це шанс для Жанни Рікав'я. Минулого року він там показав свій найкращий результат. Стартував сьомим, фінішував шостим. Ще одна пара пілотів, з якими цікаво буде послідкувати, це Феррарі. Алонсо Райконен. Обидва дуже непогано виступають в Канаді. У Алонсо є перемога, у Кімі є перемога. Кімі проводив сильні гонки, стартуючи з 20-го місця, фінішуючи шостим. 6 -м. Алонсо з перших своїх гонок в Канаді показував високі результати. Траса обом їм підходить. І враховуючи те, наскільки у нас щільна боротьба з'явилася в команді Феррарі за останні гонки, Кімі випередив Алонсо в кваліфікації в Іспанії, Кімі їхав попереду в Монако допоки його не спіткали проблеми, прокол колеса. Тож я думаю, що в цій парі 50 на 50, і я не ризикну спрогнозувати, хто із них буде першим в кваліфікації або випередить суперника в гонці. А я думаю, що після ем, Канади Можна оцінити в цілому потенціал Філіпе Маси в команді Вільяс. Канада для нього важка гонка була завжди. В усі сезони він там і важку аварію потрапляв, і в нього якісь проблеми виникали час від часу в гонках, коли здавалося б, мав бути результат. В нього ніколи не було суперсильного виступу в Канаді, і ця гонка може показати нам, чи це проблеми були постійні для Філіпе Маси, чи все ж таки він їх подолав. Вітіско спортивне відео.